Привіт, друзі! Ви на каналі Фартовий Колекціонер. І сьогодні ми з вами будемо заповнювати ось цей альбом з пам'ятними монетами України з 95 по 2005 рік. І ви бачите, що у мене тут є деякі монетки, які я вже додав, доволі рідкісні та цікаві, і я хотів би додати в альбом ось ці монети 95-го року. Тут тираж цих монет в наборі взагалі 20 тисяч штук, вони бували в різних варіантах наборів. Що таке набори монет? Вони взагалі бували у нас і бувають обігові, обігових монет і також ювілейних. Давайте я вам покажу, а, і потім ми дістанемо ці монети з набору і додамо їх сюди. А вже деякі колекціонери скажуть, що я просто з'їхав з глузду, бо як можна діставати монети з наборів і розміщати сюди? Але мені так хочеться, бо така колекція так у мене буде. Ось так наш, наші виглядають набори обігових монет, і бачимо тут є... І звичайні монетки 5 гривень, ювілейна монета. Дуже багато їх кожного року вони віддавалися майже кожного року. Але ми йдемо до самих -самих найперших наших наборів. Ви бачите, що ще не всі набори у мене є в колекції. А це 90, це 96 рік. А це. Давайте я вам покажу, раз ми його до нього дійшли. Один з моїх улюблених, дуже гарних, з гривнею київського типу. неймовірний набори. Ось. Ми йдемо до набору 95-го року. І зараз все, все, все, все з ним зробимо. Бачимо, ось так він виглядає. Зразу випав сертифікат. Ми бачимо сертифікат. 20 тисяч штук у нас заявлено. Proof-like якість. Вони бували ось в такому форматі та у полиэтилені. Давайте покажу ось в такому форматі, вони дуже-дуже гарної якості. Подивіться, як блищить поле монет. І ті монетки, які бували у нас в мішках, які бували в полиэтилені, у них якість не така, не така крута, як саме в цих наборах. Вартість такого набору коштує від 1500 гривень, була, коли я купував саме цей, до зараз 2200, ну, приблизно така ціна. І бачите, який гарний стан самої політурки, самого такого, ну, самого набору, Не самих монет, а як вона запакована. І ця. І я собі купив на Віоліці наборчик, такий самий, але для того, щоб розмістити монетки, він до речі, повіоліт я з посилання залишу у описі до відео. Ось такий набор, трохи він вже таки потяганий. На, на жаль, ми бачимо, розвалюється, і сам по собі набор також трохи розвалюється, розклеювався. У мене був такий 96-го року, також розклеювався. Але це мені на руку, бо я планую ці монетки якраз і дістати. Ми бачимо, що ось так вони розміщуються у самому наборі. Бачите, вони склеюються, отут є клей, і вони дуже-дуже гарно ось так і пакувалися. До речі, краще, ніж останні набори, якщо подивитися набори, наприклад, 2014 року, ну подивіться, як вони їх клеїли. Ну це просто жах. НБУ хоч і робила їх в пластику, але по якості самі набори, ну криві були, дуже такі, так собі. Ну, набори яскраві, гарні до них. У мене претензій немає, тільки до того, як вони зробили. Бачите, ми. Отак, ось так виглядає запайка цих монет. Вони дуже-дуже. Бачите, яка якість карбування, Proof-like, 20 тисяч тираж. І зараз буде на одну менше, тому що я відправлю ці монетки. В альбом. Ви скажете, чи не шкода мені? Ну, по-перше, в набір вже такий собі, бачите, розвалюється. Це мінус. Але у мене ще один є, і той я залишу собі в колекції, а цей набір піде якраз на колекцію. Ці монети собі по собі вартості трошки можуть втратити. Але що не зробиш для того, щоб додати їх до себе в колекцію. Дивіться, плюс тут як вони розміщуються. Давайте я вам покажу. У нас здвигається тут половина, оця. бачите, і є доступ до монети. Самі по собі монети майже не касаються до цього пластику. Він доволі такий е, жорсткий, е, не повинен сильно, як сказати вам, розплавлятися. Де на сонці не можна їх, е, їх тримати. Е, як же нам тут, тут розкрити? Давайте подумаємо, бо вони доволі плотно так сидять. Зараз подумаємо, як відкрити, може, ножицями, і я вам покажу, як ми це зробимо, щоб обережненько та акуратно відкривати ці монетки, перекладати їх сюди. Я думав, можна вскрити ці монети ось таким чудовим ножем з Єгипту, але все ж таки я зробив це більш іншим предметом, такими ножицями маленькими. Що саме? Я ось так підрізав краєшок, що можна бачити, отак монетки дістати, дістати, і ми бачимо, що дійсно, якість монет карбування, ну, дуже, дуже красива, і відрізняється сильно, як я вже казав, і будемо їх перекладати ось, ось в цей альбомчик. Давайте ще подивимося, знаєте що, подивимось на ці монетки в каталозі Максима Загреби, він їх показав у нас, давайте, От на початку. Ось вони. А, значить, яка вартість монет? Київ, ось ця монетка, 250 гривень в, в цьому стані. А, у нас Велика Вітчизняна 95 гривень, Одеса 400 гривень, Севастополь 425 гривень. Бачимо, у нас такі ціни. Керч, народодорожча, 1100 гривень. І в більш поганій якості, 275, very fine, x fine, 750 гривень. Ось так ми бачимо ціни. Ось цей набір, який ми з вами відкрили. 2500, він коштує в ідеальному стані. То, що я вам показав, там стан, ну, Далеко, до ідеального, він коштує до 2 тисяч гривень. Ну, думаю, може, 1700, 1800, 20 тисяч тираж. Ну, бачимо, що тираж вже, як мінімум, на 1 став менше. Ось такі наборчики дати міста Герой Керч. Бачимо, який блиск. Ця монетка, тільки в запайку у нас відправлялася. І ось так виглядаємо, але бачимо, що є такий пил, декісь маленькі там такі є. Ось інший колір. Бо як гарно тут виглядає цей тризуб. Просто неймовірна. Неймовірна якість карбування. Ну, мені монетка ну, дуже подобається. Давайте її будемо розміщати на скерч. Перша монета в цьому альбомі. І ми спробуємо додати обережненько її саме сюди. Вона легко-легко зайшла. Дивіться, як виглядає. Набір, і вона там доволі глибоко, я думаю, не буде притулятися до захисної плівки. Де? А ось, ось ця плівочка, якою ми будемо закривати той альбом. Давайте, да, давайте далі йти. У нас Одеса. Сподіваюсь, їй буде легше трохи дістати. Одеса. Мама. Так, ну тут ось, бачимо. Одеса. Ну, неймовірно. Одеса, я так сумую, так хочеться поїхати на море. Всім, хто з Одеси, вітання, теплі, друзі, вам. І Сергій, Magic Money, тобі вітання, якщо бачиш це відео. Мабуть, ти, не знаю, в шоці, не в шоці, що я роблю. Напиши, чи діставав ти колись так сам монети. От нас Одеса, вона відправляється ось сюди. Також ми не касаємось обережно її ровно легенько заїжджає, розміщується. Далі у нас Велика Вітчизняна. Також там є на деяких монетках різновид. Давайте я вам покажу. Подивіться, у нас ось такий цікавий різновид. Буква У зображена як літера Х. Дивіться. Ну, давайте тут можемо побачити. Так. І порівняти з нашим варіантам, як у нас тут буква U. Ну, дійсно тут трохи важко, важко сказати. Ну, у мене все ж таки як буква U. Ось, я дістав набір і бачимо у нас наша монетка отут U і тут U. Ну, вони однакові, я не можу сказати, що вони якось відрізняються, що у нас не той самий різновид, який Дорогий, давайте спробуємо також її дістати, не хоче ніяк діставатися, ось, нарешті, нарешті вийшло, подивіться, який блиск монети, ну, дуже приємно таку монетку тримати, і ви разом зі мною її дивитесь, і ми її розміщуємо у наш з вами альбом. Бачите, легенько заходить. До речі, я вам сказав, що ці монети не тільки в наборах були, а вони були ще й в такому пластику. От ви можете побачити зараз фотографію. Ось, наприклад, як виглядає монетка міста Севастополь. Севастополь, з такого набору її вирізали, і у мене вона є. І давайте подивимось, як вона виглядає тут. Ну, відрізняються, друзі, ну відрізняються ці монети по якості, якщо ви хочете собі в альбум, ви можете вирізати, або а, шукати в такому форматі. А, ну, це просто інший інший ступінь формат монети. Бачите, вона там і повітря є, ну коротше, зараз я дістану, ви побачите, як вона сама по собі просто неймовірно блищить. Криваємо. Бачите, ось це у нас Севастополь, штимпельний Блиск, пруф у нас, і бачите, ось так, а так вона виглядає в запайки. І скільки у нас її оцінюють? 425 гривень. Ну, не знаю, яка монета коштує 425, ось така чи ось така? чи ось якась із о, обігу, обігу, обігу, чи е, з е, мішку. Так, це у нас Севастополь біля Керчі, додаємо. Клас! А залишається місто Київ, Богдан Хмельницький, ООН. ООН у мене десь загубилася з Харкова, мені не передало, не знаю, де вона десь не доїхала. Ця монетка, буду шукати в гарному стані, може у кого є ООН, напишіть мені, будь ласка, будемо шукати. Так, далі у нас Київ, він щось також не хоче діставатися. Ось такий гарний Київ. Як там Київ? Світло є, у нас у Львові тільки-тільки дали. І що скажу, що безсвітло важкувати, але дуже дякую всім нашим хлопцям з ЗСУ. У нас збір триває на взуття, я купую, пересилаємо, донати можна закинути в посиланні до цього відео. Ми відправляємо саме зимове взуття. Так, ну що, остання монетка цієї підборочки, ми додаємо її ось сюди, місто Київ. Київ. Заходить, І давайте я закрию, покажемо, як воно у нас е, виглядає, вже повністю скомплектоване з цими монетами. Е, друзі, ну що сказати, воно трохи блищить, бо світло е, ось так підсвічує, але, ну неймовірно, дуже приємно дивитись на цей наборчик. І дивіться, як усі монети, усі монети в гарній якості. Будемо ще додавати Чорнобильську катастрофу 10-річчя монетку, Олімпійські сучасні ігри. Вони всі монетки у мене є, я буду перекладати ось з таких от, бачите, вони там їх вже потрібно перекладати, бо ця фольга, ну, не фольга, або ця, як сказати, цю штуку, вона дуже-дуже поганенько виглядає. Ось це у нас 96-го року вже монетка. Сторіччя, сторіччя олімпійських ігор, бачите? Вона піде ось сюди в наш, в наш альбомчик. А, ні, це перша участь, це ось сюди, внизу. Ось, так що, друзі, ну, дякую, що ви зі мною, дякую, що дивитесь, і дякую, що подивилися, як ми заповнюємо потроху цей наш альбом. І до зустрічі, ставте лайк, якщо відео сподобалося, і слава Україні! Бувайте!